В експозиції мешканців морських глибин у натюрмортах близько 150 предметів. Сотня з них раніше належала колекціонеру з міста Оріхова Миколі Дубині, розповідає старша наукова співробітниця відділу природи Запорізького обласного краєзнавчого музею Лариса Єрохіна. Його був брат, який служив у риболовецьких флотиліях, і ця риболовецька флотилія вона майже ходила по всьому світу, і він відтіля, де міг, то привозив в якісь такі, на його думку, цікаві речі для свого брата, ну, а брат уже там, був. це якось там систематизував, відбирав. «Микола Іванович збирав і все це показував дітям, школярам, запрошував додому, показував свої колеси, де він не був в якихось там туристичних поїздках». Погадами про колекціонера під час відкриття виставки поділився його родич Тарас Шевченко. Це була дуже людина, яка захоплювалася цією справою, і вдома я бачив неодноразово бачив ці експонати в домашніх умовах. Там, звичайно, умов таких не було, щоб добре роздавитися їх. Їх було дуже багато, але вражало те, що були дуже багато рідких експонатів. Захоплювало саме це. У нього, як тільки з'являлася вільна хвилина, він кудись їхав, кудись йшов і знаходив ці експонати. Те, щоб передати в музей, це було рішення самого Миколи Івановича. Він сказав своєму синові, щоб він віддав це все в музей після його смерті і син це зробив. Складається експозиція з окремих міні-виставок, інсталяцій, об'єднаних темою натюрморту, каже Лариса Єрохіна. Розподілені на категорії: краби та морські їжаки, мушлі, молюсків, царство коралів та риби. Наша виставка складається не тільки із матеріалів колекції Дубини Микола Івановича. Ну також ми тут використали репродукції картин художників 17-го, 19-го, 20-го сторіччя. Окрім того, ми задоволенням використали і експонати із наших фондів. Виставку ми склали таким чином, що вона якось відражала необыкновену натуру. Колекціонера, кожна інсталяція зв'язана з картиною, яка тут демонструється. Ми не ставили перед собою метою точно вас призвести. Тошта здесь віддітя. Ви знаєте, що така погода? Ви знаєте, зараз така погода. Дуже сумували за літом, за теплом, морем. Тут така тепла та сонячна атмосфера. Дивишся на ці мушлі, на корали, і ніби не новорічне свято наближається, а наближається відпустка і літо. Виставка Мешканці морських глибин на Тюрмортах експонуватиметься до березня 2022 року. Вхід платний за умов дотримання карантинних обмежень. Дар'я Пасічна, Олег Стригунов Новини на Суспільному Запоріжжя.